Tervehdys taas Liito ryn perjantai-vinkkauksesta. Koulujen syyslomaviikot pyörivät parhaillaan. Osa on lomaillut tämän viikon, osa aloittaa lomansa tänään. ja Esimerkiksi täällä Etelä-Savossa tahkotaan vielä ensi viikko ja päästään lomille vasta viikolla 43. Perinteisesti olen itse siirtynyt liikunnanopetuksessa syysloman jälkeen sisäliikuntaan ja ajattelin, että tehdäänpä vielä yksi ulkoliikuntavinkkaus ennen lomia. Ja jos olet lomalla, niin nyt onkin tulossa mainio pläjäys, jonka vinkkien avulla voit lähteä itse luontoon virkistäytymään kaverin kanssa tai vaikkapa perheenvoimin. Tänään perjantai-vinkkauksen aiheena on nimittäin luonto- ja elämysliikunta. Perjantai-vinkkauksen seitsemännessä osassa muutama viikko sitten oli asiaa suunnistuksesta. Ehdin jo silloin koota luontoliikuntaa koskevaa materiaalia liikunnan materiaalipankkiin, mutta tällä viikolla sitä on kertynyt runsaasti lisää. Mielelläni otan vinkkejä vastaan luontoliikuntamateriaaleista ja niitähän voit laittaa somen kautta vaikkapa kommentoimalla tätä postausta sähköpostilla tai Liito ryn materiaalipankista löytyvällä lomakkeella. Esimerkiksi ryhmäyttävät ongelmanratkaisutehtävät luonnossa puuttuvat vielä materiaalipankista kokonaan. Ollaan nyt täällä Liikunnan materiaalipankissa luonto- ja elämysliikunta-osiossa ja tänne on saanut aikaisemmin koottua esimerkiksi pyöräily- ja suunnistuksen materiaaleja, mutta tällä viikolla on keskittynyt kokoamaan muu luonto- ja elämysliikunta-osiota. Täältä löytyy jo tietoa keokätköylystä luontoliikunnasta etäopetuksessa luontoliikunta-aiheisen teemapäivän järjestelyistä, luonto- ja ulkoleikkejä, on metsäjoukka ja mindfulnessia, kuntoilumetsässä ja metsäparkouria. Kurkataan tuota kuntoilumetsässä-osiota vähän tarkemmin. Täällä on esimerkiksi Suomen ladun luontokuntosali, joka on tarkoitettu perheliikuntaa, mutta soveltuu hyvin myös kouluun. Avataan tuosta pdf-koosten liikkeestä. Täällä on esimerkiksi lämmittelyt halolla. Sitten löytyy lihaskuntoa tasapainottelua ja kehonhallintaa ja loppuverryttely lopuksi soveltuu siis hyvin myös koululiikuntaan. Suomen ladun materiaalista laitoin myös polkujuoksusta juttua tänne. Seuraavana täällä on Sporttipankin kivijumppa, josta inspiroituneena kehitin myös tämän Rantakylön yhtenäiskoulun luontoliikuntahaasteeseen oman kivijumpan. Kahdesta pdf-tiedostosta löytyy tehtävät joko isona julisteena tai sitten tällaisina pikkukorteina. Täältä löytyy jokaisesta kortista QR-koodi, josta pääsee suoraan video-ohjeeseen, jos ei kirjallisesta ja kuvallisesta ohjeesta ymmärrä. Tämä on ollut siis etäliikunnassa, apuna ja myös lähi lähiopetuksessa. Nyt vielä innostuin uutena juttuna tekemään tästä kivijumpasta Seppo.io-pelin, jota katsotaan seuraavaksi. Tuossa sivulla kännykällä näkyy nyt pelinäkymä. Sovelluskaupasta ladattavassa sovelluksessa. Ensin pelin kirjaudutaan sisään PIN-koodilla ja sen jälkeen luodaan käyttäjätunnus. Seuraavaksi aukeaa pelin tarina ja säännöt ja tässä kerrotaan lyhyesti pelin ideasta ja taustoista. Nyt taustalla näkyy pelin kartta, joka on tässä tapauksessa tehty pelilaudan näköisen kuvan päälle. Aloitustehtävästä löytyy pelinsäännöt joka, joko videona tai kirjallisena ohjeena. Avataan ensimmäinen tehtävä. Katsotaan tästä alkulämmittelystä tämä video. Rantiksen luontoliikuntahaasteen yhtenä vaihtoehtona on kivijumppa. Lämmittelyksi voit käydä vaikka 15 minuutin polkujuoksulenkillä. Alkulämmittelytehtävässä on myös toinen tehtävä, joka aukeaa pyyhkäisemällä sivulle sovelluksessa. Katsotaan vielä toista tehtävää. Täältä löytyy myös videoohje ja nyt katsotaan, kuinka tehtävän palautus tehdään. Palautus voi olla tekstiä, kuvaa tai videota tai äänitys. Voit valita, haetko kuvat tai videot kännykään kamerarullalta vai kuvatko ne suoraan sovelluksessa. Tässä on suoraan sovelluksessa kuvattua kuvaa. Myös yksittäiset seurat tuottavat hyviä materiaaleja ja näytän Mikkelin kilpaveikkojen tästä Hyvää seuraa-hankkeessa toteuttavan materiaalin. Tämän pohjalta teimme syksyllä 2020 etäliikuntatehtävän, jonka näytän seuraavaksi. Tehtävän alussa tekemistä on peilattu lasten ja nuorten liikuntasuosituksiin. Huomaa, että ne ovat muuttuneet vuoden 2021 alussa. Ensin on ohjeet ja sen jälkeen löytyy videot rastipisteiden tehtävistä. Toiselta sivulta löytyy täytettävä tehtävämoniste, joka on jaettu muokattavana doxina oppilaille Google Classroomin. Materiaalipankista löydät suorat linkit rastipisteiden harjoitteisiin. Vilkastaan yhtä videota sekä Mikkelin kilpaveikkojen YouTube-kanavaa. Rastipisteet on toteutettu Rantakylän 5 kilometrin kuntoradalle mutta ne on tehtävissä missä tahansa sijainnissa. Nämä videoista en pysty luomaan valmista soittolistaa Liito ja sen sivuille, koska videot on määritellyt lapsille sopivaksi sisällöksi, mutta löydät ne kootusti materiaalipankista. Katsotaan vielä materiaalipankista vaikka metsäjoukaa ja mindfulnessia. Täältä löytyy metsäjoukavinkkejä ja löysin lottajouka.com-nimisen sivuston, jota ylläpitää joukaopettaja Lotta Leivo. Lotta kirjoittaa blogia Metsässä, josta löytyy paljon kivoja vinkkejä rauhoittumiseen luonnon keskellä. Sivun loppuun olen koonnut joitakin artikkeleita sekä Anna-lehden seitsemän Asanan voimistavan joukaharjoitusvideon. Luontoliikunta teemapäivistä voisin sanoa vielä sen verran, että esittelin aikaisemmassa European School Sport Day perjantai-vinkkauksessa viäctive liikuntapäivää ja löysin myös hyvän valmiin materiaalin ulkosalla, jonka avulla on helppo ideoida luontoaiheinen teemapäivä. Vilkaistaan vähän tätä ulkosalla sivustoa. Sivun alalaidasta Löytyy valmiit tapahtumamateriaalit. Materiaaleissa on erilaisia huoneita, joista jokaisessa on oma teemansa. Vilkastetaan vähän näitä huoneita. Tässä on nyt esimerkiksi olohuone. Olohuoneessa voi vaikkapa nauttia taivaskanavasta ja luontoradiosta. Materiaalissa on siis valmiita ehdotuksia tai toimintoja eri vuone vuoneisiin voi myös ideoida itse. Materiaalipankista löytyy vielä asiaa ja luonto- ja ulkoliikuntaleikkejä ja näistä mainitsen erikseen loistavat Suomen ladun lautapelit pihapeleina. Olen koonnut tänne ohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Avataan tuosta Kimble-ohjeet, näyttää tältä. Tässä on kirjallinen ohje sekä toisella sivulla vielä havainnollinen kuva. Luonto- ja ulkoleikkisivulta löytyy vielä Suunnistusliiton luontoleikkimateriaaleja. Viimeisen peräsivuna tällä hetkellä on vielä tämä Metsaparkkouria ja täältä löytyy rantiksen luontoliikuntahaasteeseen tekemäni tämmöinen metsä rata ja tämä pohjautuu olympiakomitean taitokortteihin ja lisäksi olen käyttänyt tässä Parkour ja Sirkuskoulun videota apuna. Ja koulukartalla matskuista löytyy myös rata ja tässä äsken mainitsemani Parkour Akatemian Sirkuskoulun kotitreenit, joista löytyy sitten Tämä parkourratamatsku. Ja Suomen ladultakin löytyy yhdenlainen luontoparkourmateriaali. Kannattaa tutustua myös näihin. Hei. Tämä oli joka perjantai ilmestyvä Liikunnan ja terveystiedon opettajat Liito ryyn perjantai-vinkkaus. Minä olen Haapalaisen Anna ja Lomalainen haastan sinut kokeilemaan jotakin tämän viikon luonto- tai elämäsliikunta vinkauksista Tai mikä parempaa, pistä kokonainen liikuntaryhmä kokeilemaan jotakin Materiaalipankin vinkkeistä. Kokeile vaikkapa Afrikan tähtiä metsässä, polkujuoksua, metsäjoukaa, luontokuntosalia, metsäparkoria tai testaa kivijumppaa seppapeliä. pin on saatavilla Liito ryyn jäsensivuilta. Jos kokeilet, someta- ja ja postaa aihetunnisteella Liito ry ja luontoliikuntahaaste. Tämän videon lopusta löydät perjantai-vinkkaan soittolistan sekä kanavan tilauksen. Olethan laittanut YouTube-kanavan lisäksi seurantaa myös muut Liito ryn somekanavat Instagramissa ja Facebookissa. Ja mehän nähdään taas ensi viikolla. Moi moi!